السّلام ویلیکم ایوری ون دس از مائی فرسٹ بلاگ اور تقریباً جو تھے رات کے ساڑھے گیارہ ہو چکے تھے اور میرا دل کیا کہ میں نا ویڈیو بناؤں تو میں نے اپنا فسٹ بلاگ اسٹارٹ کیا اس کے اندر میں کام کر رہی تھی کچھ گرافکس کا تو میں نے ساتھ ساتھ جو ہے ویڈیو اسٹارٹ کر دی اور اس کے بعد جو تھا گھر کے کام کرنے تھے رات کے ٹائم اس لیے کر لیتے ہیں کہ صبح اسکون سے ایزیلی بندہ سو سکے یہ میں نے جو تھا میری ساری چیزیں بکھری پڑی تو میں نے سب چیزوں اور یہ ساتھ ساتھ میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ لیکن تھوڑی سی میں से اندر سے کٹ کر دی کہ بلاگ بہت لمبا ہو جانا تھا اس طرح سے کیونکہ کام پھر کافی تھے اور اس طرح تو بلاگ کافی لمبا ہو جاتا اور اس کے بعد اس کے اندر اس کے اندر, اس کے اندر میری کافی چیزیں ہوتی ہیں پرفیومز وغیرہ اور یہ وہ فیس واش وغیرہ یہ فائنل چیز جس کے اندر وغیرہ بھی بڑا ہوا اور اس کے بعد پھر ہم نے صفائی اسٹارٹ کر دی مما جی گلی کہ آ, صبح کے ٹائم جو رش ہوتا ہے اور کافی لوگ گزر رہے ہوتے ہیں تو پھر اچھا نہیں لگتا اس طرح رات کے ٹائم پھر ہم لوگ کام کر لیتے ہیں جو اپنا کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو تھا میں نے ڈول والے کی بھی ویڈیو بنائی جو رات کے ٹائم سیری کے وقت سب کو اٹھانے کے لیے آتا ہے روزے داروں کو اور وہ کیمرہ اس کے اندر سے میں نے بنا لی اس کے بعد پھر میں نے ہیئر آئل لگایا یہ ہیئر فال کے لیے کافی اچھا ہے اور بیسٹ ہے اس کے رزلٹ کافی اچھے آئے اور اس کے بعد پھر میں نے آ, کپڑے پریس کیے پھر ہم نے برتن دھوئے جو کہ لازم و کام ہے اس کے بعد ہم نے دو سوڈا بنایا سہری کے لیے اور میں کچھ خاص کھا نہیں سکی دل نہیں کیا تو میں نے پھر صرف دو سوڈا پیا اس کے بعد ہم نے انڈے بوائل کیے مما جی نے کہا کہ انڈے بوائل کر لیں ان کو سہری میں انڈے کھانے تھے اس کے بعد پھر ہم نے کم اپنے روم کی صفائی کی اور روم کی فائنل لوگ بڑی مزے کی آئے رہی تھی بہت ساری چیز ایک جگہ پر سسٹم کے ساتھ پڑی ہو تو کافی اچھی لگتی ہے اس کے بعد ہم نے کی ہے پوچا شوچا یعنی کہ صفائی لڑکیوں کی زندگی میں تین چار کامیاں ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ رکھتی ہیں پڑھائی کو اس کے بعد صفائی کو صفائی وہ کوئی ان کو بات کرے صفائی تو اس کی بہت اچھی کرتی ہیں لیکن گھر کی بھی صفائی کافی اچھی کرتی ہیں اس کے بعد دھلائی دھلائی بھی دو تین قسم کی ہے کپڑے ہوں برتن ہوں یا بندے کی دھلائی ہو آئے ہائے ہائے اور اس کے بعد ہم فریش ہوئے فریش ہونے کے بعد میں نے تنگی کی اور یہ دیکھ کے دل گارڈن گارڈن ہو گیا کہ ہیئر فال نہیں ہو رہا اس کے بعد چاہتے ہیں کہ آپ کی اسکن گلو کرے تو ڈیلی روز واٹر یوز کیا کریں پھر ہم نے اپنی نیشنل کریم فیئر اینڈ لولی یوز کی اور اس کے بعد میں نے عطر لگایا اس کی فریگرنس بہت کمال کی یہ میرا فیوریٹ ہے ایک ہاتھ سے ہم نے کھولا ایک ہاتھ سے کھولنا بہت مشکل ہے لیکن میں نے اس کو ایک ہاتھ سے کھولا اس کے بعد پھر میں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک پڑھا اور اس کے بعد ہم سو گئے کیونکہ ہم یونیورسٹی جانا تھا تو پھر ہم اٹھے اور اٹھنے کے بعد <coughs> یونیورسٹی کے لیے نکلے یہ فسٹ ٹائم میں نے گاڑی کے اندر خود ویڈیو بنائی تھی تو تھوڑا سا مشکل کام ہے بٹ میں ٹرین ہو گئی اس کے بعد پھر واپسی بھی بہت ایزیلی بنا لی تھی یہ ویڈیو میں نے یہ واپسی پر آتے ہوئے اس کے ساتھ جو ہے نا اس روڈ پر جو ہے گاڑی ڈرائیو کرنے کا آپ کو بہت مزہ آتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ نہر ہے جو کہ بہت اچھے مزے کا ویو دیتی ہے پھر ہم یہ بھی سوچتے تھے آتے آتے کہ ہم نے گھر جا کے کون کون سے کام کرنے کافی کام کرنے والے تھے کچھ گرافی کا کام کرنا تھا اس کے بعد افطاری بنانی تھی اور تھوڑا بہت سونا بھی تھا کیونکہ میری نیند نہیں پوری ہوتی رمضان کے اندر پھر ہم نے گھر آ کے کچھ گرافی کا کام کیا اس کے بعد پھر میں ویڈیو نہیں بنا سکی کے کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو پھر میں نے ادھر اپنا بلاگ اینڈ کیا تھینک یو سو مچ ٹاٹا بائی بائے اللہ حافظ